На акцію протесту зібралося більше 400 людей. 650 метрів автодороги Н-24 Благовіщенське-Миколаїв перекрили вантажними автомобілями у напрямку до міста Миколаїва. Вимагають налагодити роботу габаритно-вагового комплексу. Микола Руденко – один з учасників акції протесту. Водії його приватного підприємства з минулого тижня нарікають на їх неточну роботу. До того ж, розповідає, з 18 травня тут були присутні невідомі люди, які представлялися активістами громадської організації «Рух Одеси». Вони вимагали гроші з кожної машини. «Зібралися перевозчики, подзвонилися, переговорили з усіма. Такі ж ситуації, якби є перевозчик, який вже чисто поїхав, сважив машини. Його тут сважили машини. Він поїхав на сертифіціровані віса на ліватор, там сважив машину, перезаїжджав одним транспортним засобом по кругу три рази, і три рази показали різну вагу. Тітушки приїхали, питалися встановити свій тут порядок, свій контроль, так як встановили вони в Одесі. Їх призвав. Народний депутат, якого вибрали народ Ігор Нігулєвський з міста Вознесенська, він вирішив таким образом переламати перевізників міста Вознесенська і Миколаєва перед уборкою. Якби тут больший час поток збагачення. заради збагачення. До протестуючих приїхали виконуючі обов'язки начальника Південного міжрегіонального управління Укртрансбезпеки Миколаївської області Дмитро Володьков та начальник управління патрульної поліції Миколаївської області Віталій Даніла. Приїхали на команду, пишуть одну тонну навіса, 41 тонна круг. Хлопець от там став, переважу, прицепав машину, опять по новому заніжає, показуєте вже 39-8 тон ми не А де ж то наділося? Хворого. З машину пересипали, до того в'язали ставить. Я розумію, зробили, що ви зараз між наковальні і наковальні. Вас поставили тут, що треба робити, наладити роботи. Їх поставили цель. В між прекрасно. Наші всі були, 90% стоять від нас нарушення. Ви всі це прекрасно знаєш. Ну, чому-то нас наказують, а трансбезпеку, автодор не наказують. Учасники акції звинуватили виконуючі обов'язки начальника Південного міжрегіонального управління Укртрансбезпеки в Миколаївській області Дмитра Володькова в некомпетенції, вимагали його відставки. Дружок, поки ти не напишеш заяву, отут от, отут отут, Тут будуть машини стоять, поки хай тобою ДБР займаються, правоохоронні органи. Заявлення на увольнення. Заява! Заява! Заява! Заява! Фактів про вимагання у водіїв грошей невідомими виконуючі обов'язки начальника Південного міжрегіонального управління Укртрансбезпеки в Миколаївській області немає. Ваги біля села Гур'ївка пройшли сертифіковану перевірку, говорить Дмитро Володьков. Деякі перевізники відмовляються від проходження ГВК, б'ючи на те, що у нас десь законодавство і Таким образом, намагаються уйти від зважування. Фактів у мене немає особисто, що дані Громадяни перевищують, возять з перевищенням, але вони не можуть надати відповідь, чому вони не заїжджають. Силають на документи, на ваги, але ваги ми предоставили, повірки зроблені, все зроблено своєчасно. Тобто, чому така от ситуація, я не розумію. Я не тримаюся за свою посаду, але як будуть вказівки, я обов'язково напишу, якщо я комусь не підходю, але в цій ситуації, тут не в мені справа, то справа в Що Він не хоче дотримуватися законів. За правопорядком слідкувала патрульна поліція. Акція протесту була організована спонтанно. Рух транспорту на трасі здійснювали пороверсу через зустрічну смугу, розповідає начальник управління патрульної поліції в Миколаївській області Віталій Даніла. Проводили роз'яснювальну роботу і намагаємося знайти, можна сказати, якийсь один контент для того, щоб ми. Зараз запустили повністю рух до міста Миколаєва. Зараз здійснюється реверсивний рух до міста Миколаєва через зустрічну смугу. Регулюють патрульні поліцейські, два яких вважає патрульні поліцейські». Єгор Прокопчук – голова «Укртрансбезпеки». Телефоном говорить, перекриття траси пов'язане з тим, що наближається сезон перевезення продукції в порти. «Зазвичай якраз влітку їдуть всі з перевантаженням в порти і везуть свою продукцію. Mm -hmm. З'явилися нові комплекси, ми додали нового обладнання на південь. А, ну, взагалі, це не тільки Миколаївська область. І Миколаївська, і Одеська, і Херсонська. А, ми закупили додаткові ваги. Всі, всі ваги повірили нарешті, не так, як в тому році. Бо в минулому році, здається, на Миколаївську взагалі не було повірених вагів. Тобто, тепер вже є ризик конкретної відповідальності, і саме відповідальності у вигляді штрафів. Величезних штрафів. А, ну, ось, такий спосіб збити, роз, просто розхитати ситуацію, щоб, чому ж вони просять знімити керівника, тому що розуміють, що відсутність керівника – це анархія. Під час анархії можна буде всім спокійно їхати». Станом на 19.10 рух транспорту відновили, говорить речник патрульної поліції Віталій Душко. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаївщина.